svatý Prokop se narodil se cyklotouni u Českého bohu. Od mládě měnká by proto hrodiče dali nás nebojí. jak je to červen? Před takovým, jako se vy, mám pro strachu dělat. Takhle před týdnem si postrašuju jednoho lovce a on se ze strachy zašíle. A doma mlyna, my chtěl našeho potoka postavit další mlín. Vyděsli jsme ho tak, že do roka zapálil i ten svůj. Strašíte mě zbytečně, vždyť já také omím to vaše blabla. No vidíte, a také se mě nebojíte. Co jsi za slověka? Jsi člověk? Nechte to už toho strašení, připomínáte mi malé děti. Bla, bla, bla, a jak doumí mám mluvit, a ty nám nebudeš říkat, má, jak máme mluvit. Rozseká tě na kousky ale do tě řeky rybám. Schodím tě ze skále a zase potěrkám tě vlindu. Můj, mám jste někdo. V otce, syna je ducha svatého, nepřeblužujte se ke mně. Píí. Krási. A proto se tady osadím, protože do dohromalé kroky až sám. Jak poko řekl, tak učinil. postavil se v oněch místech malý domek srou benisklá. Pro jak se mašlo od ruky, vyrostl tadyž na mecnici. Vykáce se les a na jeho místě zase oblí aby měl chléb. ti dváděli, jak uměli, aby Prokop padrůčených odchodu, ale Prokop se jich nezalekl. Byl pevný jako ta skála, která se mu nad chaloukou po ústavníku tohlet naše skála. známe už jít nemůžeš. Dochodníme se. najednou si chcete dohodnout. Vždyť pořád strašilo strašila a vyhrožovali k těmu ta změna. Co z toho máš? Každý den pracuješ do umoru. Vy co oznámku s lesa, tedy jenom můžeme mít v klidu. No nic, že mě necháte v A Ani nemáš, co kdybychom tě přinesli Chodnou pre nebo husičkovi pečenou do zlatova. Petínku na, na pečelném plamení. Děkuji pěkně. Mně a postačí. Jsou totiž z úrody boží. Mm. A voda ze stranky je také požehná. Nic mi to neskází. Jen ten boží lebíček mi to chvílí. Proto jsem vykácal vás. Uh, a to tak sám. Nechtěl bys nějakou společnost pro hodí opatřit. To vám straší hlavě, protože jsem přece odešel od lidí, abych byl sám. Přinesl by sam ti dívenku hezkou jako obrázek. Zaspívala by ti bla. pokliděla a milá bych to tobě byla. I vy, pekárnice, Bůh to všechno slyší, takové měnské nabídky. Já, který jsem vysvědčen nad týzmem poslouka takové navrátnosti, Pozor, Arkandela Gabriela Dlnouše, teď nemusí být tak zhle. Jsi přece jenom člověk, pokusili jsme se ti zlepšit život být, když jsme teď, co se jde. Ano, chtěvost, nesignost a svády víří, to jsou vaše obohé zbrany. Na mé straně však dopadou víra a láska k Bohu a také poženaná práce. Zboží pomocí vás vyžen. Nebuď krutý, kam bychom on se podělil? Pekl je přece Na peklu je času dost, my ti můžeme být pomoci, kdybych chtěl. Dobráteři, práce vám třeba až do soli. Zoráteři a pak soli. My jsme mysleli třeba chodit brounu nebo něco lehkého blavola. Už jsem řekl, oba vás do pohoho a na měsíci si vás někam polehla. A opravdu, na zítí zaskytá, že se obočky dostaly. prokop vstal dobré na ladě. Черт, вместо кресла ластика уж не берем,